بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الاسطول السادس الامريكي يتحرك اتجاه مصر لحماية المهدي المنتظر والملكة كيلوبترا ده عند الظهور الفعلي للمهدي المنتظر سوف تتحرك القوات البحرية الامريكية اتجاه مصر لحماية المهدي المنتظر يا أمل أنت مجنون ولا عبيط أنت عشان تقول لنا كده يعني إزاي أمريكا تحمي المهدي المنتظر أقول لكم لا استنوا يا جماعة شوية عليه عشان تفهموا الحكاية إيه بالزبط أول حاجة أن المهدي المنتظر ده هو ملك اليهود المخلص أيضا هو اللي يطلع هيكل سليمان المعبد اليهودي الزهبي من مصر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 لأن ربنا أزال هذا البيت من هذا المكان فخلاص أصبح غير مقدس بالنسبة ليهم أين هو بقى المكان المقدس؟ ربنا وعدهم بمصر إن هي يكون فيها هيكل سليمان المعبد اليهود ده مش معناه طبعا إن اليهود يعني هتحتل مصر أو إسرائيل وبتاع والكلام ده لأ احنا ملناش دعوة بإسرائيل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 ازاي يا امل تكون الكلام ده آه عيبنيه ازاي يعني إذا كان هو تدمر والحجارة تهدمت وخلاص مفيش حاجة ليه اثر ليه لا اقول لكم لا كل التجاليد اللي هي معمولة بالذهب موجودة في مصر يعني ما عليكم بس اللي احنا عننشأ الحجارة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 ربما يكون هو السبب الرئيسي لرفض الحكومة المصرية او رفض المصريين عموما بناء هذا الهيكل عشان كده مفيش اي تواصل معايا في هذا الشأن لئه لانهم مش عاوزين الكلام ده يحصل اما بيفكروا في القومية والوطنية وخلاص لكن ما بيفكروش في الحياة الدينية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 اللي هو عايزها تكون وكمان هيكون حج عالمي لجميع الاديان في العالم كله ييجوا يحجوا في هذا البيت يعني انت بقي بتتكلم كده في ايه كام سائح هيجي سياحه دينيه الي مصر كام نسبه الاشغالات الفندقيه كام المطاعم اللي هتشتغل التاكسيات هتشتغل أتوبيسات السياحة كل حاجة بقي لما السياحة تتحرك يبقي في دراعة اتحركت في البلد هتتحرك باقي الامور مصر هتقدر تسدد ديونها مش هتتكعبل مصر هتبقي في خير مصر هتبقي قطاعة ربنا وطاعة ربنا دي اهم حاجة بقي ليه بقي لان احنا هنحمي نفسينا من الطوفان اللي هيجي ممكن نمنع ممكن نمنع العذاب يعني ايام سيدنا نوح قال لهم ايه اركبوا السفينه ما ركبتوش معايا هتغرقوا خلاص احنا بقى هنعمل ايه عشان ننجو من هذا الحدث ونطلع منه بمخرج امن ان احنا ننقب ونشوف الكلام ده هل هو صحيح مش صحيح يبقى الاسطول الامريكي له تدخل مع مصر في حمايه هيكل سليمان طبعا اه كاجراء اه روتيني عادي اه وكذلك مشاركة الولايات المتحدة الامريكية مع المهدي المنتظر فده هيسهل الامور كتير ومش هيعقدها والتفاوض بقى مع اسرائيل والكلام دوت مشكلة القدس وكده طبعا هتتحل بحلول هيكل سليمان ده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 اي حد منتظر يعني خليفه جاي اخر الزمان هو ده شخص واحد لكل الاديان فالاسطول السادس الامريكي يجب من الان بقى ان هو يبدا تحركاته وتجهيزاته والخرائط اللي هي المسار بتاعه الي مدينه الاسكندريه او الغرب منها يعني سواحل كده من العالمين لاسكندريه هيبقى ايه تمركز الاسطول السادس الامريكي وجاهز للتحرك ونزول افراد على الارض فرقه كامله هتكون في البر لحمايه المهدي المنتظر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 هناك خطر على شعب مصر العظيم وده من أجل شعب مصر وإنقاذه أنا بعمل كل جهدي ولغاية دلوقتي مفيش أي تفاعل للأسف الشديد كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى ومحدثكم من مصر الإسكندرية حاصل على ليسانس آداب قسم جغرافيا. تليفون 012 اتناشر 789 خمسه وشكرا على حسن استماعكم